سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو در از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجا ویدیوها رو پسندیده باشین. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص های بین ICO و STO با هم صحبت کنیم. این دو تا روش تامین مالی در کریپتوکارنسی انجام میشه و هر کدوم یک سری مزایا و معایبی دارن که در ادامه با هم خواهیم دید. اگر به این فکر کنید که سرمایه گذاری که دارید میکن امن باشه بازدهی بسیار بالایی داشته باشه پیشنهاد می کنم ویدیو رو ببینید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم می بینید آدرس هر کدوم از اینا رو توی پست مربوط به این ویدیو در کانال یوتیوب گذاشتم از اونجا میتونید استفاده کنید همیشه ویدیو های در آپارات و یوتیوب اشتراک گذاشته میشه. خب بریم برای ادامه موضوع همونطور که توضیح دادم آی سیو و استیو هر کدوم یک روش مالی هستن و به شما کمک میکنه که اگر در مقام ارائه کننده این طرح هستین یعنی سرمایه پذیر هستین بتونید به یکی از این روش ها برای پروژهتون مالی کنید در غیر این صورت اگر به عنوان سرمایه گذار هستین از هر کدوم از اینا میتونید برای سرمایه گذاری و کسب سود استفاده کنید خب اینا با هم یه تفاوت هم دارن پس تا اینجا به این نچه که هر دوتاشون ابزار مالی هن. اما تفاوت ها چیه؟ تفاوت ها از اینه که اول از همه آیسیو بوده بعد به وجود اومده یعنی این حکم ولد و والدی که بین این دوتا هست یه چیزی به نام تامین مالی کریپتو کارنسی رو دارن بین خودشون به عنوان یک ژن مشترک منتقل میکنن اما اس تی اومد یه سری نواقصی که آی سی او داشت رو برطرف کرد زمانی که سکیورتی اکسچنج کامیشن این سازمان اس ای سی اومد توی امریکا گذاشت رو روش برداریه که توی آی سی او انجام شده دقیقاً سال 2017 که اینا رشد آنچنانی داشتن یه ابزار جدیدی خرق شد به نام استیو. این استیو اومده اون نقاط ضعف آی رو پوشش داده دوستانی که ویدیو مربوط به آی سیو چیست رو ندیدن من این بالا کارت میکنم شما میتونید بعدا اینو ببینید با دیدن اون ویدیو دقیقا نقاطی که من دارم الان اعلام میکنم اینجا براتون توضیح میدم و بیشتر متوجه میشین پس اومد یه سری مشکلات آی رو برطرف کرد اما خود این هم یک سری معایب همراهش داشت که در ادامه با هم یه نگاهی بهش میندازیم خب مطابق معمول گذشته که مربوط به ویدیوهای مفهوم آی او هست ما یک ویدیو تهیه کردیم در خصوص مقایسه آی سی او با آی پی که اینو توی کانال به اشتراک گذاشتم شما بالا با سمت راست کاردش میکنم که بتونید ازش استفاده کنید حالا اومدیم سراغ آیو با استیو این جریان با آی یو آی سی سی وی سی و کرات فاندینگ هم ادامه پیدا می‌کنه توصیه می‌کنم این مجموعه ها رو کامل ببینید چون برای شما که که سرمایه گذاری بکنید این خیلی اهمیت داره که کلوم بازار داره میره چه تفاوت‌هایی داره و اون نرخ بازدهیش به چه صورتی است خب همونطور که می‌بینید کرات فاندینگ یکی از روش هایی هستش که تأمین مالی انجام میشه اما در مقام مقایسه میاد با آی سیو تفاوت با هم میبینیم اینا اهمیت داره از این باب که شما بدونید تو کدوم پروژه دارین میرین و سوابق قبلی به چه صورتی بوده که اینو در غالب مقایسه در سایت آی سیو بنچ که قبلا هم توضیح دادم میتونید مشاهده کنید هر کدوم از این باجام مخفف یه عبارت طولانی تری هست سی initialال کوین آفرینگ مدل فارسیش میشه عرضه اولیه توکن securityتی توکن آفرنگم عرضه اولیه مربوط... عرضه اولیه اوراقه که حالا چی شد که این به وجود اومد؟ زمانی که آیسی او ها خوب همونطور که میدونید بر اساس یه ایده است، هیچ چیزی پشت چیز، یه سری جمع شدن دور همدیگه یه وایت پیپر یه تهیه کردن و گفتن ما می‌خوایم این بکنیم، انقدر پول لازم داریم. یه سریم تو دنیا پیدا شدن، گفتن خب باشه من انقدر رو میدم ولی اگه بازدهی های رویایی که تو ROI مربوط به ICO بود با هم دیدیم محقق بشه، تو یکیش محقق شد اگر روی نصف ایناام ضرر کرده باشم جبران میشه. و خب پس پشتش چی نبود به جز یه ایده ی وایتپیپر. اما توی یه توکن افرین توی استیو چیه؟ توی استیو عملاً یه دارایی زمینی اون طرح میشه یعنی اینکه شما یه دارایی رو دارید و اون دارایی به شما کمک میکنه که حداقل خیالت راحت باشه. اگر در مقام سرمایه هستی همه چیز رفت اون مثلا زمینه اون تجهیزات ماشینات رو میتونی بگیریم زرده جبران شه. در مقام سرمایه گذار این درسته اما وقتی میشه سرمایه پذیر یعنی کسی که ترخ داره یه مقدار کار سختر شد یعنی دیگه شما فقط ایده نبود داشته باشی یه سری اسید یه دارایی رو باید پشت این داشته باشی که مردم بتونن بهت اطمینان کنن سازمان نظارت اوراق بهادار داره امریکا دقیقا همین رو مطرح کرد که من میخوام یه سری یه اسیدی پشت این طرح باشه که کمک کنه اگر اتفاقی افتاد ریسک سرمایه گذاری رو پوشش بده خب این بیشتر در مقام حمایت از سرمایه گذار و جلوگیری از کلاهبرداری به وجود میاد خب پس یه قدم اومدیم جلوتر یه ابزار مالی جدیدی به نام STO به وجود اومد خب این تفاوت‌هایی که داره با ICO رو می‌خوایم با هم مقایسه کنیم تو ICO یه محصول تکنولوژی محور هست اما توی ستیو یک خدمات مالی داریم بر اساس یه دارایی دریافت میکنیم در مقام گذار ارائه میکنیم در مقام سرمایه پذیر توی آیسیو یه ایده است در صورتی که توی ستیو یه مدل کسب و کاری هست تو آیسیو قوانین روش حاکم نیست نظارتی حاکم نیدی که نقاط ضعف آیسیو ها و اینکه که توش زیاد در اومد اینکه که اصلا هیچ قانون تباییت نمیکردن و در سراسر سر دنیا هم فعالیت میکردن خب دیگه هیچی به هیچی دیگه میزدن میرفتن ولی توی SDO اینطوری نیست بر اساس قوانین ای کشور اینجاست که نقش سازمان های بورس کشور های مختلف برنگ میشه توی اینکه بتونه ریسک سرمایه گذار رو کم بکنه ISO یک crowd در صورتی که یه تو استیو دیو پروفشنال یعنی توی ای هر کسی میتونه بیاد یه پولی بذاره شرکت کنه اما توی اس کامل باید مشخص باشه این آدمه کی هست چه جوریه یه مقدار مقررات بیشتری روی استیو دیو حاکمه ادموها باید شناخته شده باشن کی هستن چه جوری اومدن از کجا اومدن دارن این سرمایه‌گذاری انجام میدن اعماله چارچوب یه سازمانو به خودش اختصاص داده و اینکه خب از نظر قوانین مقرراتی هم بسیار سفت و محکمتر از ICO هست و خب به نسبت امنیت به خاطر همین موارد امنیت سرمگذاری بالاتری از به نسبت ICO داره و اینکه خدمت شما شبیه یه سهم میمونه یه سهمی که شما توی IPO می‌خرید یا توی بازار سرمایه میخرید شبیه یه سهم میمونه که میتونه نظرش استفاده کنید ضمن این در نظر داشته باشین که طول زمانی که یه پروژه S2 انجام میشه خیلی بیشتر از آی اما خیلی به مراتب کمتر از آی پی هست یعنی آی پی که براتون قبلا توضیح دادم تو ویدیو گذشته زمان طولانی سری میبره تو پام توی آیس پامو دام تو دستکاری در قیمت محرزه اما اینو میدی توی بازار سهام این به معنی تخلف در نظر گرفته میشه و خب که یکی می میر سمت استی میگه بلند مدت تر میبینه ارزش حواد که تو آیس به صورت عمومی روی اکسچنج ها عرضه میشه استیو به این صورت نیستش و خدمتتون عرض شود که اون درصد موفقیتی که تو آی سیو وجود داره خیلی کمتر یعنی میگن چیزی چیز حدود 80 درصد اینها میتونه به شکست منجرشه اما توی ستیو شما از یه پایداری بیشتری برخوردار هستین و این خب خودش ریسک سرمایه گذاری رو تو این حوزه کم میکنه بخوایم یه جنبندی انجام بدیم خب توی آی و استیو یه سری مزایا و معایبیه توی آی خیلی سریعتر کار انجام میشه اما تو استیو زمان برتر هست و خب خیلی سادت روشی جذب سرمه گذاری آی سیو در که استیو پیچ دیگه خاص خودشو داره و تو آی یه تیم فقط پاسخگو هست تو استیو یه مقدار داستان متفاوتتر یه سازمان عملا پشت این در قرار میگیره و خب اینا یکی یه سری از هر زاویه که بهش نگاه کنید یه سری مزایا و معایبی داره برای تأمین مالی ولی هر دوتای ای اینها طوریه که کیوایسی رو دارن و این کیوایسی میتونه توش بعضا یه سری آدم که توی کشورهایی زندگی میکنن من کنه جالب برای تو میگم توی این ICA و استیا خیلی از موارد هستش که میگه اگر شما در الت متل امریکا زندگی میکنید نمیتونید توی این موضوع سرمایه گذاری کنید. اینا به دلیل قوانین اون کشور تو حوزه سرمایه گذاریه و خب این اهمیت ای داره. خب بریم سراغ یه وبسایت رو با هم ببینیم که ب... بتونیم این اس تی او رو از توش تشخیص بدیم اگر خواستیم سرمایه گذاری کنیم بدونیم کجا باید بریم. یه سایتی هست به نام stioanalytics.com که این سایت به صورت تخصصی در حوزه یO کار میکنه همونطوری که مورد مشابهش رو توی آیسی او دیدیم همین دست بندی ها رو داره آپcomنگ کامینگ ها ستیوها، ی فعال یO که به اتمام رسید و یه سری اخبار پلتفرم های در خصوص اینو توضیح داره میده اسکرول کنیم سفر بیایم پایینتر طرهایی که مربوط به هر کدوم از این، ستی آه هست و می اینجا ببینیم من با عنوان مثلا نمونه روی این آب, آب کامینگ کلیک بکنم وارد یه صفحه جدیدی میشیم که توی این صفحه جدید بر اساس همونطور که می بینید سمت چپ شما بر اساس ریال استیت فاند و فاند و ریال استیت و اینوستمنت فاند و کمپانی و استاک میتونید تقسیم تخصیم بنده کنید یه نمونه همینجا مثلا تیم آونر رو روش کلیک می این SD-O هست توضیحات کلی در خصوص طرفتان فوتبال گفته و اینکه یه ویدیوی هم تهیه کرده شما میتونید این رو ببینید و جایگاهشو رو توی شبکه اجتماعی میتونید دنبال کنید نظر بقیه رو بخونید مسیر مورد نظر رودمتی که داره رو گفته سال اول دوم سوم چهارم این مسیر رو میخوام برم تا 2023 این پروژه طول خواهد کشید و اطلاعات دیگه ای رو که توی شبکه های اجتماعیش میتونید ببینید وایت پیپری که باتون صحبت کردم این حالا سفیدنامه سفیدنامه ترجمه میشه به زبان فارسی اما یه طرح کلی از مسیر مورد نظر این STO رو اومده گفته و اطلاعات دیگه ای که میتونید در خصوصش پیدا کنید پس با این سایت STI Analytics میتونید شما اطلاعات بیشتری رو در خصوص STI بیرین به نسبت تعدادشون کمتر از ICO هست اما تازه ابتدای مسیر و حالا حاله ها جای رشد داره امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین ما رو لایک کنید با اشتراک این ویدیو در شبکه های اجتماعی و ارسالتون ب... ارسال اون برای سایر دوستاتون به ما کمک میکنید که شبکه ما هم توسعه پیدا کنه یه سری ویدیو هم این آخر براتون به اشتراک گذاشتم پیشنهاد میکنم اینها رو هم ببینید اینها ویدیوهایی هستن که به شما کمک میکنه که مجموعه دانشیتون در حوزه کریپتوکارنسی افزایش پیدا کنه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید اگر تا الان سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید زنگوله هم فشار بدین که از آخرین ویدیوایی که ما میذاریم به سرعت مطلع بشین خدا نگہدار